Én vagyok, és most kávszés sürkével fog sütni! És most jönnek az ötövök! Mivel kávszés sürkével csinálunk, ezért felhítenünk kell az a csirkemel. Szóval, csirkecsecs, sok fosfűszer, liszt, A sóhoz kibaradt a fűszerek közül. Tartsa! Kugolj csak be, hüly! Nem látszik! Szóval, kugolj csak be, Két cuki is tojáska. Hihi. És a klasszikus konyhai szerszámú! Amit elengedheted meg a főzésnél, kezdjünk neki főzni! Itt vannak a csirkék, ezeket fogjuk szépen ki, koffolni, meg mindent, szépen felvágjuk, darabokra vágjuk, a fejesleges lopaszt, és erre segítségünkre jön egy Ákána 47 bajonett. Szóval! Nem bírnám ki, még megsúlyoz a az ez egy kis ilyen kis tudtos, úgyhogy... Pajaszünet van... És akkor most kezdjük csinálni A fasza Nokia 32 es ö, kalapács klofolóval és klofoljuk... Hopá! Szerintem ez így nem lesz jó, mert kicsit olyan lyukacsos lett. Baseballzütővel hátra jobb lesz! Miért csak oda? Ó, milyen fasza lett! Á, mintha... Mindhával csináltam volna. mert ez így jó. Szóval itt van ezek a gyönyörűen kikoffolt húsok, nem tudok beszélni sebbán most meg... Hogy... Mi van? Faszán megsózzuk, és a hűtőbe So, Szóval most ezt a korvasok fűszer hozzáadjuk ehhez az egybögre izéhez. Leszthez. Így jó kis liszté, egy kis... Az adjuk hozzá sok szar, négy, meg így. Csobáljuk belefele. Mivel a petrezselyem az így felvágva, ezért fel kell vágni. Petrezsely minket így szépségesen így Egy ilyen... erővágó Erővágó cuccmák izével Szépen bele kell darab, darabgálni Kell bele egy litlubid foghagyma is De... de nincs itt, hogy ilyen ízé Ez ilyen ízé, van bele megvan És akkor ezt most hozzá kell keverni Ehhez! Most a félig megszabált kukoriczafejhett kell össze vagy csinálni Tehát akkor ezt most apróta nem akarul törni Szerintem ez is sokáig tartana, ezért üvöre a fűjüket csinálni. Pucoljunk! Valá! Újfajta pucolási módszert találtam fel. Nem éppen volt hatásos, csak kicsit robbant, felrobbant egy picit. Meg puskaporos lett, de... Eee... Jó van az így! Gyerejük a krumplit! MEG VAN pucolva. Most már csak fel kell őket vágni! Így! Fel van vágva! És akkor most törjük ez olyan sokat! süt, -süt. És most panírozzuk össze a... össze... panírozzuk a... Hm, húst meg. Már kell össze a liszt. Meglistezzük Így szépséges Kell egy litű tojás neki. Liszt. Tojás. Gugorica behely. Ó, já, sőn, milyen güt, sőn! Lehet más sütni is! Nézed meg milyen szépet, húha, de jó, de jó! Íh! És most süssük meg ezt me minden süssük megfele! Tök szépen süllögje meg fel a kis cukik is, A olil vagy mi az, az olaj belegszik a izének a csikönnek, a csikum csikunek! Sőly már meg käse a Ich Echt er sich! Kieß dafür nu